عسليما ومرحبا بكم في عالم التربية اليوم مش نتعرفوا على المعنى متعزوز مفاهيم اللي هما البيداغوجيا والديداتيك تعني البيداغوجيا علم وفن التدريس وهي مأخوذة من عبارة إغريقية تتكون من كلمتين بدا ونعنيوا بها الطفل، جوجي أي القيادة أو التوجيه أو المرافقة فهي بالتالي تشير إلى القدرة على تمرير معارف ومهارات لفائدة الأطفال باستعمال طرق وتقنيات مناسبة يعرف مختص التربية دوركاي البيداغوجيا بانها نظريه تطبيقيه للتربيه تستلهم مفاهيمها الاساسيه من علم النفس البيداغوجيا هي تفكير في غايه التربيه وتحليل موضوعي لظروف وجودها كما يعرفها غاستون اما بالنسبه لروني اوبير فالبيداغوجيا ليست علم ولا فلسفه ولا فن بل هي مزيج من كل هذا منظم وفق مفصولات منطقيه الدكتور أحمد أوزي صاحب كتاب المراهق والعلاقات المدرسية يشوف أن البيداغوجيا هي جملة الأنشطة التعليمية التعلمية التي تتم ممارستها من قبل المعلمين والمتعلمين هذا وتبني البيداغوجيا على ثلاثة عناصر رئيسية اللي هي المعلم، المتعلم، والمعرفة أي أن المعلم هو الذي ينقل المعرفة إلى المتعلم عبر المظامين والمحتويات والطرق البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية. فاذا كانت البيداغوجيا تخصص نظري عام يتحكم في العلاقه اللي تكون بين المعلم والمتعلم فان الديداكتيك كما يعرفها روشلين هي مجموعه الطرق والتقنيات والوسائل التي تساعد على تدريس ماده معينه وهي تخصص عملي تطبيقي يتعلق بتدريس الماده فنجم نقول ديداكتيك او تعلميه العربيه مثلا تعلميه الفرنسيه الى اخره يستعمل البعض كلمة ديداكتيك كمرادف للبيداغوجيا باعتبارها مجرد تطبيق أو فرع من فروعها، أما البعض الآخر فيجعل من الديداكتيك علما مستقلا من علوم التربية. وأخيرا للتمييز بين البيداغوجيا والديداكتيك، فالبيداغوجيا هي نظرية عامة تعنى بتربية الطفل، أما الديداكتيك تهتم بالتدريس وتتخذ طابعا خاصا.